שמתי לב פתאום שבסוף הסרטון האחרון נכנסתי מספרים שגועים כשעבדתי עם המחשבון. ניסינו אז לחשב את מקדם החיכוך הסטטי, 50 ניוטון חלקי 49 כפול שורש 3 ניוטון. אז בסרטון האחרון, בטעות, מקום להכניס 49 כפול שורש 3, כתבתי שם 40 כפול שורש 3. אז בואו נעשה את החישוב פעם נוספת. 50 חלקי 49 כפול, נכתוב את זה בתוך סוגריים, 49 כפול 3. לנו, 50 49 על קשור ה-3, זה מקדם החיכוך הסטאטי. נהגל את זה ל-0.59, נכון? שווה 0.59. זהו השגיאה מהסרטון הקודם, תוקנה.